У Львові скандал Баристу звільнили за те, що вона писала в Твіттері. А в Твіттері вона писала, що розмовлятиме у Львові російською принципово, а також глузувала з феміністок ЛГБТ спільноти і взагалі писала купу Кремули. Уявіть собі, в нас в Україні тепер можуть за таке звільнити. Це цікаво, буде більше деталей, цікаво про це поговоримо. Також згадаємо, як хтось в Твіттері опублікував відео з Волохатою ногою і написав: Я не вірю, що це жіноча нога. Як ви розумієте, Твіттер Зривався, купа скандальчиків з цього і взагалі цікавих темп, щоб з вами трошки так це все прям приємненько пообговорувати. Ну і звичайно ж, гурт «Антитіла» опублікував афішу свого концерту в Криму. Навіщо? Невідомо. Питанечка. Дуже змішана реакція серед людей, я їх розумію, про це теж поговоримо, пожартуємо, пофілософствуємо, коротше, все, як ви любите. У вашому улюбленому шоу «Крінж тижня» на каналі Рома Геній. Вітаю! Oh, oh, yeah, yeah. Ну і по традиції представлюся для наших нових глядачів. Мене звати Рома. Я відомий в інтернеті як геній. Я головний редактор Ікла. Це таке молоде видання. Найбільше серед молодих в інстаграмі. Ми пишемо про Україну живою мовою. 100% колись бачили нас десь у когось в репості. Так само я митець, музикант. Ну і просто тут на своєму авторському каналі з вами разом обговорю важливі, крінжові, смішні, філософські, і штуки, які стосуються назвами України, культури взагалі будь-чого цікавого. Простіше кажучи, мене звати Рома Геній. Зараз буде геніально. Пігнали. І так, львівське кафе Latte Breakfast Wine and Pizza Club <с, <с, Ultimate Edition to Joy's Pack God of War Ragnarok Bundle Просто всі англійські слова в одній назві Звільнило з роботи 26-річну Баристу Юлію з Миколаєва Через дописи у соцмережах Де вона глузує з фемінізму її ЛГБТ Засуджує дівчат, які були без свідомості На вечірках блогерів Ну всі ми пам'ятаємо цих чуваків, як що я не помиляюся, звана Франківська, якихось там, блін, шарлатанів, які вирішили знімати ефіри, як вони запрошують і споюють, або я не пам'ятаю, чимось, коротше, одурманюють дівчат, і там, якщо ви пам'ятаєте, була глобальна дискусія, гомуніла вся Україна, чи жертви винні? Люблю це слово сполучення. Жертви, блять, винні. Чи злочинці? Вирішувати в 2023 році, хто винний злочинець, чи жертва, це прям, ну сильно. Так от, вона підтримувала це, і давайте по порядку. Насправді, ділов вона в твіттері наробила добряче. Почнемо з російської мови, як ми всі з вами обожнюємо. Ждання говорить. Опублікувала цілу гілку твітів про неї. Це цитата твіта власне цієї баристи. Як вам таке? Пише, до речі, українською. Якась малолітня розведенка з прицепом погрожує мені, тому що я спілкуюся російською. Я, до речі, вже знайшла її адресу Скоро хто навчитися фільтрувати базар. Я так розумію, що це коментар до тіктоку цієї баристи. І я не знаю, у чому суть цього тіктоку. але принаймні тут написано: принципово не спілкуюся українською у Львові. Ну це клас, це вже заявочка. І ось що написала ця малолітня розведенка, я перепрошую, це цитата. Якщо ти дійсно зараз у Львові, то я щиро бажаю тобі не потрапити мені на очі зі своєю російською. А та пише, а то що, нічого не зробиш мені? А ні. Ну і там далі просто починає, господи, що за бандитський Львів? Я пропустив такий серіал, я не знав, що там все настільки, блін, вирішується. Пише далі, Ісусова мамка, значить, це власне так і називається. В твітері ця Бариста. Є люди, які реально думають, що мушу говорити українською, якщо в компанії всі нею спілкуються. І це при тому, що я живу у вільній країні. І ладна обирати сама, якою мовою говорити. Люди готові схавати навіть суржи, тільки не російську. Ну, ви знаєте, ми з вами тут вже мільярд разів говорили на цю тему, і ви плюс-мінус розумієте, що, особливо враховуючи, що це дівчинка з Миколаєва, вона там була стажеркою, це цілком імовірно, що вона була вимушено переселеною особою. Я не знаю, за яких саме обставин вона була вимушена або не вимушена переселитися, але багато людей, які переселилися на захід України, пережили стрес Класовий досвід, пов'язаний з російською мовою і вживати її принципово, це вже повна хуйня. Але якщо раптом ти чітко знаєш, знайома з цими людьми, що вони просто розмовляють українською та розмовляй собі, якою ти хочеш. В принципі, ставити оцей клоунський смайлик засуджуючи людей, яким неприємна російська мова під час російсько-української війни, це тупо. І взагалі мене бісить оцей аргумент з вільною країною. Це дійсно так, це вільна країна, але треба враховувати ситуацію. В нашій вільній країні жодний закон не забороняє, я не знаю, пердіти за столом. Але це ж не означає, що це буде точно, доречно в кожній ситуації. Просто блять тому, що в нас вільна країна. Ну, типу, тупо про це так заявляти. Але вибачте, в мене знову порвалася срака на цьому ґрунті, не будемо на цьому затворити. Просто так, експозиція. Гірше за руху може бути тільки феміністки. Це просто, я знаю, я зачитую як в які пишеться мало. мала. В країні війна, гинуть люди щодня, проблеми зі світлом, водопостачанням, опаленням. Ціни на їжу зростають на 40%. Нема роботи у маленьких містах та селах. Люди виживають. Верховна Рада, двокрапка. ЛГБТ обіжать нізя. Я обожнюю взагалі, коли люди підміняють поняття. Ну, таке враження, що допомагаючи одним людям, ти менше допомагаєш іншим. Або, типу, це не можна поєднувати. Або, якщо в кризових умовах важко виправити усі проблеми, що, блять, очевидно. Це не означає, що не треба займатися жодною. Це, по-перше. По-друге, ми зараз прагнемо у Європу. І такі закони, вони, повірте, будуть дуже сильно сприяти тому, як образ України України взагалі виглядатиме в очах комісії, взагалі в очах Європи. Це очевидно. Я трошки взагалі прочитав про цей закон. Це закон про медіа, і там говориться не тільки про ЛГБТ, а і про національності, і про раси, і про віросповідання Коротше, зокрема, там ЛГБТ. Ну коротше, ця жіночка, вона по своїй риториці нагадує або і ПСОшника, який просто сидить якийсь бот, знаєте, в рашті, і пише якусь хуйню, щоб розділити край. Або вона нагадує якогось старокалітнього, типа блін, чергового таксиста з Одеси, який слухає руску музику, і коли йому роблять зауваження, він розкривається, як останній сєпар, якого тільки треба було сковернути паличкою. Ну і щоб ви розуміли, звичайно, що це не було наголосу, що сталося. Зокрема, був популярний твіт, якщо ви у Львові, не раджу відвідувати цей заклад. На відео якраз славнозвісна дівчина, яка ледь не закликає вбивати фемак я такого не бачив, але повіримо а може і бачив, до речі е, каже, що російськомовних притісняють виправдовує гвалтівників ну і як ви вже зрозуміли, по короткому переказу вона виправдовувала цих е, типів з Івано-Франківська і писала дуже якісь жорстокі штуки про фемінізм і так далі. Ну і що, власне, сталося цей заклад випустив якийсь промовідос на якому помітили власне цю жіночку і почали їм писати, наприклад, добрий вечір у вас баристою працюю людина з м'яко кажучи неадекватною громадянською позицією. Ну і там далі я так розумію, посилання на який список її скрінів. Добрий вечір. То була стажорка, вже не працює. А далі вони виставили наступне відео. Подивіться, нещодавно ми опублікували чергове відео у наш Тікток акаунт. Але серед учасників відео наші глядачі пізнали дівчину з неоднозначними поглядами, які вона висловлювала у своїх власних соціальних мережах. Для нас це було ще більшим сюрпризом ніж для когось з наших глядачів, оскільки серед ціностей нашого закладу немає місця дискримінації та вор... Ми допустилися помилки в тому, що ми не перебірили твіттер нашого стажера. Але для нас важлива кожна дрібничка, яка стосується нашого закладу. Тому зі свого боку ми докладемо максимум зусиль, щоб подібних інцидентів більше не повторювалися. А також хотіли подякувати нашій аудиторії, яка помітила дану ситуацію та вчасно дала нам фідбек. Класна реакція і насправді прикольно тут ось що. Не те, як вони конкретно в даній ситуації зреагували, а те, що подивіться, як зараз працює українська спільнота, громада. Я не впевнений, щоб я це міг уявити собі, Ну років п'ять тому взагалі не обговорюється, можливо навіть роки два тому, це теж було доволі складно уявити. Зараз, тобто існує настільки сильна позиція громади, яка може натиснути на бренди, ну в даному випадку заклад, так? що вони можуть звільнити когось. Те, як виглядала така подібна практика в Америці здавалося доволі далеким світом. Тому що в нас по телеку нерідко умовний дізель-шоу висміює жінок, наприклад. І ми такі, ну блять, е якщо це показують, і там люди дивляться, і це дуже рейтингове шоу. Важко уявити, коли ми дійдемо до того, що заклад міг би звільнити баристу з такою спірною Позицію, яку вона висловлює в соцмережах. І ви скажете, так це ж не крінж тижня, це хеппі енд, класно, що ми тепер так працюємо, що в нас подорослішала спільнота. І я вам скажу, а не спішіть. Далі просто мені подобається, що Ждані говорить, пише, поставте хорошу оцінку і відгук закладу, бо на них напали через звільнення з російсьчини неадекватки. І подивіться просто, що їм пишуть. Лівацька помика. якщо ви нічим не хвора людина, не відбувайте. Відвідуєте цю регальню. Слава Україні! Кава гірка, вино з присмаком дідової браги, в їжі волосся. Була один стажер толкова, і ту звільнили. Куди дивиться керівництво закладу? Тупо, от все, що його влаштувало у закладі, це стажер. І єдиний, просто от на ній усе трималося. Щоб він не викликав поліцію через перевищений рівень свого обурення і незадоволеності. Ну господи, бля, це чомусь... Ну, з да, трошки Росію попахує. От така прям радикальна традиційність, скажімо так, за яку от так от борються. Ну, не знаю. Ну і коротше, там далі, там далі. От просто те саме. Дно навіть описувати не буду. Непогане кафе, але власники толерують ФЕМОК і інших людей з психологічними відхиленнями. Ну, власне, що тут додаш? Ви знаєте, що в мене від такого горить срака. Я думаю, що, можливо, і у вас, а якщо ні, пишіть в коментарях, чому, а ми рухаємось далі. Oh, oh, eh, eh, eh. Антитіла в своєму офіційному інстаграмі опублікували афішу свого концерту в Ялті, в Криму власне, якщо хтось не знав 23.08.2024 року Є час початку Навіть це вже, якщо чесно, робиться не мемом. Є дата початку концерту Тобто це прям серйозно Вони на повному умняку це роблять Добре дата Є посилання на купівлю квитків. Тобто ви можете купити квитки на антитіла в Криму зараз. Не знаю, може там вже sold out, я не буду це перевіряти, тому що для мене, я вам скажу чесно, це крінж. Поясню чому. По перше, той факт, що на афіші фронтмен власне цього гурту, якщо чесно, цей гур для мене майже не існує. Не по якійсь причині, просто це не моє. Ну, типу, не мій е, стиль музики, не моя музика. Тому зараз не про це в, в нього на афіші форма і неформа одночасно. Е, навіщо це? Я не проти. Він військовий, так чи інакше, базару нуль, але просто навіщо це? Що саме це має сказати? До чого це апелює? Чи не сподівається пакулювання це на темі війни? І чи не повертають антитіла взагалі до себе будь-яку мінімальну увагу просто з рахунок того, що вони тепер пов'язані з війною? Ну, чесно, мені сумно на таке дивитися. Але навіть не про це. Будь ласка, виправте мене, якщо я тут був неправий. Тут це була так чи інакше. Не ключова думка. Ключова наступна. Ми всі віримо у перемогу. І наближимо Бажаємо її, кожен з нас як може. Хтось воює, хтось донатить, хтось займається журналістикою, хтось медициною. Ну, типу, хтось просто працює і поповнює казну. Ну, це нормально. Ми всі над цим працюємо, всі дуже віримо, всі очікуємо. І це для нас зараз побажання на кожне свято. З днем народження, бажаю перемоги, з Новим роком бажаю перемоги. Базару нуль. І ми віримо, що це станеться. Ми постійно кажемо після перемоги, після перемоги. Тобто, не якщо буде перемога, після перемоги. І таке було з самого початку війни. А зараз, коли в нас має бути цей контрнаступ, ми, звичайно ж, віримо у це ще більше. І ми ще в більш піднесеному настрої. Але... Справа в тому, що ми маємо при цьому ж бути реалістами. Ми маємо не розслабитися. Ми маємо святкувати перемогу після того, як вона наступить, тому що це може стати дуже серйозною проблемою у тому разі, якщо все піде не по плану. Взагалі, я не впевнений, хто з ким узгоджував таку PR-акцію, тому що мені здається, що можливо, це якась психологічна прикалюха. Ну, типу, плюс-мінус наша пропаганда. Перш за все, націлена, звичайно, на українців, але, можливо, якимось чином і на росіян. Можливо, зараз ціла низка артистів зробить подібний крок. Але воно викликає сумніви. Ну, типу, давайте будемо казати гоп після того, як перестрипнемо. Зараз в нас є багато різних інших напрямків, на яких гинуть наші брати. Ну, це Бахмут. Це схід в принципі України. Ну, мені також не сильно подобається оця пріоритизація територій. Вони опублікували, що саме в Криму. Чому, блін, не в Донецьку? Чому не в Луганську? Чому, в принципі, в нас в інформаційному полі так багато саме Криму? Я плюс-мінус розумію, що це більш болюва точка для росіян і через це ми любимо більше, на цьому приємніше цим спекулювати. Але, перш за все, це спекуляція. І я не впевнений, що це правильно і морально. І ось що пишуть в коментарях Ну, просто, щоб ви розуміли, це не те, що прям сильно змістовні коментарі, просто, щоб ви розуміли загальний їх тон. Ви на приколі! Популізм і хайпажорство. Тоже новина. Укрпошта і нова пошта офішл. Вже того року там відділення планують відкрити. Хайп на крові. Клоуни. Клас! Слава Україні! А коли буде в Луганську? Ну, в принципі, це справедливе питання. Звичайно ж, ну, типу, були і такі. А де знаходиться український Крим? Знають тільки російський Крим і живу в ньому. Сердечко і російський, сука, прапор чмошний. Таких концертів не будіт. Просто, знаєте, як я роблю, коли мені хтось не подобається, я дивлюся на аватарку і такий Жахлива аватарка! Інколи навіть переходжу на сторінку і такий Ця людина гірша за всіх інших людей В 50 разів! Ну не будемо зараз цим займатися, просто Ну, що б там не було, хто б там не був Ми б так всі зреагували Чекаю на посилання, щоб купити квиток на концерт в Донецьку Ще не було анонсу Перепрошую, а війна вже закінчилась Але насправді дофіга коментарів Позитивних, по типу Є, да, Україна Уху! Ми переможемо! Ну що, в принципі, ці Цілком ймовірно так, і ми всі дуже сильно цим хочемо, але не знаю, мені здається, що українці мають трошки спуститися на землю для того, щоб не розслабитися, для того, щоб слідкувати за політиками, для того, щоб розповідати про війну, про її жахи, щоб сприяти тому, щоб захід нам надавав більше зброї. О цим треба займатися. Можливо, я зараз просто е, ворчлива бабка, але от це моя позиція, що нам не треба. Треба летіти десь в небесах поперед батька в пекло, тому що нам в пекло і не треба, ми зараз в пеклі. Давайте ми переможемо і скажемо, що ми перемогли. А для цього ми донатимо на ЗСУ, розповідаємо про жахи війни англійською мовою, сприяємо тому, щоб вестерни не розуміли, у чому проблеми в Україні. Ну і, власне... Не піздимо забагато на цю тему. Тому що контрнаступ, ну, самі розумієте. Як людина, яка працює з інформацією, я маю на увазі ІКЛА, здається, що існують якісь етапи. Етапи свідомості українців під час війни. І спочатку ми боялися говорити усе, що хтось міг би назвати зрадою. Потім вже зрозуміли, що про це треба говорити. Зараз ми розуміємо, що треба якось трошки оговтитися і слідкувати за тим, щоб в нас була перемога, і щоб ми після цієї перемоги не розслабилися від ейфорії, екстазу, а працювали над тим, щоб наша країна не просто була переможною країною, а щоб до нас йшли інвестиції, щоб ми стали новим економічним центром, щоб нас, можливо, якщо в цьому є необхідність, взяли в Євросоюз. Ну, коротше, треба трошки, блін, попрацювати зараз. Не просто мріяти, тому що надія, вона дуже уразлива, і вони цим постом у неї б'ють. Наскільки це правильно? Я не знаю. Пишіть в коментарях. Я, якщо чесно, засуджую. А ми йдемо далі. На цьому моменті ви всі просите мене відволіктися для того, щоб з вами поговорити, чому саме Вам потрібно підписатися на цей канал, тому що всього 50% з вас дивиться підписаними Тобто хтось такий дивиться і думає Ой, цей Рома каже підписатися 100% всі підпишуться, окрім мене І через це я можу не підписуватися Тож, тому що, ну що від мене одного зміниться Хоча по факту, якщо кожен з таких людей це зробить Це вийде 500 мільярдів тому що, по факту, таких людей всі. От ви просто сидите і думаєте та хтось інший підпишеться, хтось інший лайкне, хтось інший задонатить. Не треба так робити. Я, до речі, підписуюся на усі YouTube-канали з України, які україномовні, класні, які мені подобаються. От якщо хочете можу тут прикріпити їх список, я, наприклад, от, нещодавно я почав дивитися. Раджу вам поступати так само, щоб розвивати наш український YouTube. А так само мені б не завадило, якщо б ви стали спонсором. От Одним з цих чудових людей. Або, можливо, підтримали мене на Баймі Екофі. Ну, це такий новий модний сервіс. От бачите, ви можете, якщо ви дивитесь на телеку, або на комплюхтері, зараз отак от чк-чк-чх перейти. Поки дивитесь мене далі. Ну, блін, купити мені хасл. Так мене там називається. Баймі е-хасл в моєму е, випадку. Збираю на те, щоб. Хаслити. Ну, насправді на розвиток каналу, і, до речі, є ще монобанка всі ці способи подонатити мені є в закріпленому коментарі, в описі. Ми більше на це не відволікаємо. А, зачекай. Ти не підписався. Так і знав. Ну все, давай, давай. Інша справа. А тепер ми йдемо далі. Як зрозуміти, що твіттер спільноті щось не сподобалося, але при цьому розворушило гніздо, вулик, розумієте? Там просто катастрофа відбувається. Це дуже легко, ви просто дивитеся, що існує один ретвіт, але при цьому 309 тисяч переглядів. Як це досягається? Бачите? 167. Цитат. Ну і 98 уподобань Теж немаловажно не тому, тому що Ну хто лайкне те, що тобі не сподобалося не, от Настільки принципово От щось тобі принципово в Твіттері не сподобалося І якщо ти поставиш лайк Ти в якомусь сенсі, ну хочеш цим поділитися Звичайно, але лайк Ну це ж значить, що ти лайк like ет А тут ні, бачите, є цитати Ну і власне, про що тут? Я не хочу вірити, що це Жіноча нога Ну і власне, от такий відос, я не буду вам його довго показувати, тому що це, ну, не тому, що там волохата нога, в мене волохата нога, а тому, що це доволі неприємна процедура візуально. В принципі, для мене процедури це візуально неприємно. І, в принципі, я і не буду казати, що я увесь такий піздець прогресивний, що через те, що я розумію, що це нормально, я і сприймаю це нормально. Я вважаю, що я поки що на стадії працювання над цим Я, знаєте, в такі моменти почуваю себе власною бабцею, яка от побачила б мене, знаєте, у такій формі, в якій я є зараз І сказала, боже, який ти худий Хоча люди мого покоління мені б так не сказали Просто різні стандарти, і ми перелаштовуємося на них з часом Я не можу просто сказати, я вважаю це нормальним і бути готовим це бачити Ну отак от, от, я продукт, я продукт іншої культури, і, ну, я кажу вам про це чесно, не буду пиздіти, ви мене знаєте, я не піздун. Принаймні, з, з вами. І можливо, навіть роки два тому, коли б я це побачив, мені було б неприємно. Зараз я просто, ну, не розділяю цієї естетичної категорії. Це вже не так грішно, я хоча б це не засуджую, знаєте. Типу, я досі залишився там, у світі, який створила компанія Жилет. Наскільки я знаю, знаєте, цю легенду, я не знаю, чи це правда, що Жилет свого часу хотіла продавати більше станків, і тому вона вирішила продавати жінкам ідею, що вони мають голити ноги. Принаймні існує така, така легенда. І мені здається, що вона, до речі, правдива. І от я дитя по компанії Жилет у цьому сенсі. На жаль. І що далі відбувалося в Твіттері? Просто дівчата почали виставляти власне свої ноги, на яких є волосся. І мені здається, що тут проблема навіть не в тому, що на них є волосся, А проблема в тому, що самі фотки по собі не естетичні. Знаєте, маніфест, маніфест Стаття сама по собі, вона така по природі, що ти інколи настільки хочеш сказати ні що кажеш це, і при цьому ж ще п'єш по їбальнику. Це, до речі, непогано працює, тому що так люди частіше за все прям звертають увагу на те, що ти кажеш. Але, можливо, більшість або якась велика частина людей через цей самий удар вона, е, можливо, не сприйме цей меседж. Ну, вона почує його, але сприйме, можливо, колись або, можливо, ніколи. Маніфестація. Але ще більшим пеклом ця ситуація стала через те, що Філімо Вніс свій внесок, скажімо так. Якщо хтось не знає, то Філімонов це лідер роти гонор батальйону Вовки да Вінчі і громадський діяч. Я, якщо чесно, не знав. От прям, блять, не знав. От така була сліпа зона в мене, там, де знаходився цей пан. Мені розповіли, що в нього багато трулінгу на сторінці. Тобто не факт, що те, що він пише, це типу те, що він думає, але написав він наступне: дівчата, не голені ноги, то шкідливо. Бо секс корисний для здоров'я, а такі ноги для сексу дуже протипоказані. Ну, жарт це або ні, не знаю. Знаєте, я досі знаходжуся в якихось максимально складних філософських битвах з самим собою щодо того, чи можна жартувати на абсолютно будь-яку тему. Дійсно, в мене є багато аргументів за і багато проти. Тому поки що я от так думаю, що якщо ти пишеш таке, при цьому, жартуючи, типу, ти насправді не маєш все на увазі, це треба потім десь описати. Або чекай засудження. І це засудження, воно виконує... Функцію того попередження, яке ти не написав. От в моїй ідеології це, поки що, має працювати так. Ну, і, звичайно, це нахуй розірвало твітер. Ви ж розумієте, як зараз люди до цього ставляться, особливо максимально прогресивні, ліві, і це і боді позитив насправді. Боді позитив же не тільки про повноту, наприклад, або зайву вагу. Він і про це так само. Справа в тому, що ми маємо право виглядати так, як власне виглядаємо від природи і ніщо, наприклад, як культура або соціальне засудження не має нас у цьому утискати. Я знаю, що ви в коментарях мене нерідко засуджуєте за те, що я не висказую полярну позицію. При цьому ви пишете, ти був об'єктивний. Ну, тобто, ви мене засуджуєте якраз за те, що я, можливо, десь посерединці, а точніше, просто взважую і перше, і інше. Ну, тобто, да, тут інколи через це народжується нейтралітет, і в даному випадку я хочу наголосити, що це не нейтралітет. Я засуджую засудження волосся на жіночому тілі. Але при цьому хочу сказати чесно. Я сам поки що не вмію його сприймати. Хотів би вміти. Щиро хотів би вміти. Але я продукт культури, в якій є виріс, як і багато людей. Якщо я хоча б сильно рефлексую взагалі на багато тем, і зокрема на цю, я хоча б розумію, звідки волосаті ноги ростуть. А люди, які це бачать просто у відриві, вони думають «Якого хуя навколо мене? Жінки завжди голили ноги, я не хочу цього бачити». Звичайно, те, що ти бачиш вперше, може тебе злякати через те, що ти це не знаєш. І коли ми занадто агресивно на реагуємо, можливо, можливо, діалог не станеться. Це я кажу людям, які занадто агресивно на це реагують. Тобто ви маєте розуміти, я думаю, що ви і так прекрасно розумієте, що люди не були до цього готові. Але ви молодці, що доносите цю думку, тому що якось до когось вона вже дійшла. В випадках з іншими людьми вона могла стати зернятком, яке колись потім так проросте. Зна. Ну ви розумієте, що при цьому радикалізм будь-якої бесіди призводить до ще більшої поляризації думок. Це я з першими помірився Тепер помірюся з іншими Хлопці, ну по факту <с? <с?> Я що задуматися І дівчатка в принципі теж По факту багато речей, яких ми від себе вимагаємо Вони виключно культурою насаджені Так склалося В нашому випадку, як я вже казав Цілком імовірно, що однією компанією Жилет Як свого часу і одна компанія придумала каблучки Які ми тепер купляємо по усьому світу Ну тобто, це просто Просто видуманий конструкт. Якщо ви пам'ятаєте, у Волвку з Вовстріт був момент, коли там садомія в офісі відбувалася і прийшов батько Ді Капріо. Я можу якісь факти там наплутати, вибачте. Якщо я не помиляюся, Ді Капріо своєму батьку каже «Ти не в той час народився. Дивись, вони зараз усі побриті». А батько йому і каже «Да, це прикольно, але якщо чесно, мені навіть подобалися ці кущі». Мені хоч не подобаються, тому що я ближче, скажімо так, до дженерейшну Ді Капріо, да? Ну, типу, мене так виростили, я просто у, у цьому вирився все життя, і тепер до цього звик. А дідусю було дикувато бачити голову натуру, без волосся, тобто. Тож ви розумієте, що це просто соціальний конструкт, тому до цього треба ставитися по-філософськи. З однієї сторони, з іншої. Ну, коротше, працюємо над тим, щоб сприймати себе більш натуральними, і тут це це точно правильно, це точно природньо. Ми просто зараз до цього ставимося отак, тому що нам це все незвично. Буде звично, буде нравитися. От і все, вся мораль. А ми йдемо далі. От і все. Я сподіваюся, що вам сподобався цей випуск. Я до цих пір шукаю правильний формат. Одну тему розглядати. Декілька тем. Одну велику, декілька маленьких. Всі маленькі, всі великі. Все ще про, пробую, прощупую, як вам. Якщо хочете, можете щось про це написати. Але обов'язково підпишіться, поставте дзвіночок, лайк, дізлайк, станте спонсором, підтримайте на Баймі і Кофі. Обов'язково. Зодонать. Зодонать. На ЗСУ. Подзвоніть мамі, скажіть, що вона вас красунечка і виюцьома, і то так от завушка берете, і такий мама, люблю. От така моя пропозиція щодо того, що б ви могли зараз робити. А далі вже самі вирішуєте. Па -па.